अलकुम आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीखो और सिखाओ इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक्सल प्लस क्विक बुक ऑनलाइन प्लस क्विक डेस्कटॉप बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल सीखने को मिलेगा तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही घंटे का बटन होगा क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज आप तक आसानी से पहुँच सके जी तो विवर्स चलते हैं आज की अपनी इस वीडियो की तरफ जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह आप क्विक बुक डेस्कटॉप में एक कंपनी को क्रिएट या रजिस्टर कर सकते हैं क्विक बुक दरअसल एक अकाउंटिंग ई है जिसमें आप किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग या बुक को रिकॉर्ड कर सकते हैं क्विक बुक डेस्कटॉप का जो सबसे पहला स्टेप है वो है कंपनी को क्रिएट या रजिस्टर करना तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप क्विक बुकटॉप में एक को क्रिएट या रजिस्टर कर सकते हैं आइए चलते हैं ओपन करूंगा जैसे ही ओपन करूंगा तो मेरे पास एक स्क्रीन आएगी नो कंपनी ओपन की नींद की अभी तक आपके पास कोई भी कंपनी क्रिएट या रजिस्टर नहीं है आपने जाना है क्रिएट अब कंपनी के बटन के ऊपर और उसको करना है क्लिक جیسی کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو سکرین آئے گی وہ سٹارٹ سیٹ اپ کی, کی, کی لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا آپ نے کرنا ہے اس کو کلک جیسی کلک کریں گے تو آپ کے پاس بہت سارے اپشنز کی ایک لسٹ آ جائے گی اس لسٹ میں آپ نے جانا ہے سیٹ اپ کی پہ اور اس کو کرنا ہے چوز جیسے چوز کریں گے تو آپ کے پاس جو فرسٹ سکرین آئے گی کمپنی انفارمیشن کی آئے گی انٹر یور کمپنی انفارمیشن اس میں آپ نے اپنی کمپنی کی تمام بیسک انفارمیشن لکھ دینی ہے لائک کمپنی نیم کمپنی کا ایڈریس کمپنی کا فون نمبر کمپنی کا ای میل ایڈریس اور کمپنی کی ویب سائٹ جو جو چیزیں اسکرین اس میں ریکوائرڈ ہوں گی وہ آپ نے لکھ دینی ہے سب سے پہلے یہ ہے کمپنی کا نیم آپ نے اپنی کمپنی کا نیم لکھ دینا جو بھی آپ کی کمپنی کا نیم ہوگا کمپنی کا نیم لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا کمپنی کا لیگل نیم جو بھی آپ کی کمپنی کا لیگل نیم ہوگا جو وہ نام جو آپ نے ٹیکس اتھارٹیز یا لیگل اتارٹیز کے اندر رجسٹر کروایا ہوگا وہ آپ نے لکھ دینا میں کہتا ہوں میری جو کمپنی کا نام ہے وہی میرا لیگل نیم ہے اس میں وہ لکھ دیا اس کے بعد آپ نے لکھنا ٹیکس آئی ڈی ٹیکس ڈی کو ٹیکس کی طرف سے کیا جائے گا وہ نے اس میں لکھ دینا ہے. उसके बाद लिखना है आपने कंपनी का स्ट्रीट एड्रेस जो आपकी कंपनी का स्ट्रीट एड्रेस होगा वो आप लिख देंगे ایڈریس لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے کمپنی کا سٹی جہاں آپ کی کمپنی موجود ہے آپ وہ سٹی لکھ دیں گے سٹی لکھنے کے بعد زپ کوڈ لکھنا ہے زپ کوڈ اگر ہے تو لکھ دیں نہیں تو اس کو آپ اسکپ کر دیں اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کنٹری تو کنٹری میں ہمیشہ آپ نے وہ کنٹری سلیکٹ کرنا ہے جہاں آپ کی کمپنی کام کر رہی ہوگی تو میری کمپنی جو ہے وہ پاکستان میں کام کر رہی ہے پاکستان کا آپشن اس وقت موجود نہیں ہے تو آپ نے ادر والا کو کر لینا ہے इसको चूज करने के बाद आपने लिखना है अपनी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर या फोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर फोन नंबर लिखने के बाद आपने लिखना है कंपनी का फैक्स नंबर अगर आपकी कंपनी का कोई फैक्स नंबर है तो इसमें आप लिख दें नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं میں نے فیکس نمبر لکھ دیا فیکس نمبر لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے کمپنی کا ای میل ایڈریس آپ کی کمپنی کا جو بھی ای میل ایڈریس ہوگا وہ آپ نے اس میں لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کمپنی کی ویب سائٹ اگر آپ کے پاس کمپنی کی ویب سائٹ ہے تو آپ لکھ دیں نہیں تو اس آپشن کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے کرنا ہے نیکسٹ جیسے کہ آپ کی کمپنی کوئی سروسز کی کمپنی ہے آپ کی کمپنی کوئی مینوفیکچرنگ ہے یا آپ کی کمپنی کوئی فلاحی دارہ ہے یا آپ کی کمپنی ایک بندے سے کوئی چیز خریدتی ہے اور آگے وہی چیز کسی اور بندے کو فروخت کر دیتی ہے تو اس میں آپ نے اپنی کمپنی سلیکٹ کرنے ہے آپ کی کمپنی کیا کام کرتی ہے جو کمپنی کریٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کنسٹرکشن کی کمپنی تو میں یہاں پہ کنسٹرکشن کی کمپنی ڈھونڈ لوں گا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک آپشن آئے گا کنسٹرکشن جنرل کانٹریکٹر اس کو میں نے کیا چوز اور چوز کرنے کے بعد میں نے کر دیا نیکسٹ جیسے نیکسٹ کروں گا تو ہمارے پاس جو سکرین ہے وہ ہے ہاؤ از یور کمپنی آرگنائزڈ کہ آپ کی جو کمپنی ہے جو آپ کمپنی کریٹ کر رہے ہیں وہ کس طرح آرگنائزڈ ہے وہ سول پروپریٹر شپ پہ ہے وہ پارٹنر شپ پہ ہے یا وہ ایل ایل سی کی کمپنی ہے تو اب آپ نے وہ آپشن چوز کرنا ہے جس طرح آپ کی کمپنی آرگنائزڈ ہوگی میں کہتا ہوں میری جو کمپنی ہے وہ سول پروپریٹر شپ پہ آرگنائزڈ ہے تو میں یہ آپشن چوز کروں گا اور چوز کرنے کے بعد دوں گا. جیسے ہی سے جا کے کو چوز, کر والے کو چوز, کیا اور چوز کرنے کے بعد کر انفارمیشن ہے اس کی ایک فائل کریٹ کرے گا वो फाइल आपने सेव करनी है अपने सिस्टम में मैं कहता हूँ मैं ये जो फाइल है वो अपने सिस्टम के डेस्क पे सेव करना चाहता हूं, डेस्क टॉप को मैंने किया सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद मैंने सेव कर दिया तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो कंपनी थी उसकी एक फाइल क्रिएट हो रही है वो और आपके सिस्टम के डेस्क पे सेव हो रही है तो इस तरह आपकी कंपनी की जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपने दे दी और आपकी कंपनी की एक फाइल क्रिएट हो गई